Victor Ponta vrea să îi fure lectorii lui Liviu Dragnea. Edinu Peturic, varianta secolului 21. Fostul premier Victor Ponta a povestit, într-un interviu pentru Tiripa pe Surse.ro, că rezboiul pe care îl duce cu Liviu Dragnea nu este pe chestii personale. Fostul premier vrea să îi atrag pe fotii alectorii ai PSD să le voteze pe el la viitoarele alegeri. Nu mă plâng în afara de -a mea. A fost un sac de cartofi pe care l-am dus în spate, mă refer la Aceti Baroni. A fost unul dintre motivele pentru care am pierdut alegerile. Dar e vina mea. Impresia pe care am avut-o când l-am cunoscut prima oară Impresia pe care o am acum. E un om ambius de la ar. Nu pe Turic, varianta secolului 21. Eu nu me lupt cu Dragnea acum pe chestii personale. <fie> Eu me lupt cu Dragnea pe probleme de alternativ. <fie> Cei care au votat PSDI nu mai vor se voteze PSD. Pot să-mi voteze pe mine acum, a declarat Victor Ponta pentru Tiri pe sursero.